Az utolsó téma pedig mai napra ez a kártyázó cím címet kapta. De ennek a témának tulajdonképpen az lenne a lényege, hogy nagyon sok esetben találkozott honlapokon egy hát nevezhető design pattern-nek, bár nem az a klasszikus design pattern, de mégis nagyon elterjedt. Meg is mutatom, mutatom miről van szó. Tulajdonképpen a kártya az egy, hát egy kis ízenítő, egy adott tartalmi bloghoz. Tehát ebben, ezen a oldalon, vagy ezen a kis képen, szerintem megkértem esetleg, hogy bekapcsoljuk a villany, megint. Teljesen, köszönöm szépen. Uh, szóval ezen az ábrán lehet látni, hogy van négy darab kártyánk, és ez egy olyan -e figyelemfelhívó dolog, hogy kattints rá és nézd meg a hozzátartozó tartalmat. Tehát a szerepe minden esetben az, hogy átvigyen engem valamilyen bővet tartalommal. Milyen elemeket tartalmazhat egy ilyen kártya? Tehát mi az a az az elem szám, amit amiben egy kártyában van Ha Minimálisan nézzük, akkor legalább annak a tartalomnak a címe, amihez átvisz engem, illetve nyilvánvalóan egy linket is tartalmaz, hiszen az lenne a szerepe, hogy átvigye erre az elemre. Tehát ha úgy tetszik, tetszik, akkor egy kártyának ez a minimális tartalma, egy cím, meg egy link. Ugye a link esetében szokott előjönni az a klasszikus történet, hogy akkor ez a továbbolvasom, meg read more, meg bővebben, erről majd beszélek. Néhány szó. ugyanis elképzelhető, hogy ez a kettő egy ugyanazon elem, tehát Földinket címként található meg a kártyán. Ennek is vannak akadálybenteségi kérdései, erről is fogunk néhány ö, szót említeni. További opcionális elemek lehetnek egy kártyában, nyilván valóan egy tartalmi kivonat, hogy miről is szól az a, a tartalom, esetleg valamilyen kép vagy videó az elemről, illetve valamilyen metaadat, Sor, vagy ment a Most gyorsan elmondanám azt is, hogy mikor kártyáról beszélünk, akkor lehet, hogy én ma nagyrészt hírek, vagy blogbejegyzések kártyáról beszélek majd, de ez lehet termékkártya is vagy egy webáruháznál is. Tehát ugyanúgy tekinthetjük ezt az egész történetet, akkor is, ha ez egy termékről beszélünk, és akkor értelemszerűen mink több elemet tartalmaz egy ilyen termékkártya. Ugye ezeknek az elemeknek az a szerepe, hogy kívánatossá tegye az, hogy nyomja meg a felhasználó egy ilyen az az adott elemet. Ugye a netadatokon belül is számtalan lehetséges. Ugye megnézhetjük azt, hogy mikor publikálták, mikor módosították azt a tartalmat. Beszélhetünk arról, ki a szerzője, hogyha ez egy blogbejegyzés, esetleg milyen kategóriába tartozik, milyen témához tartozik. Már egy termékkártyánál ez mondjuk már egy releváns lehet. Aztán a megtekintések száma, ha ez esetleg szintén figyelemfelkeltésre szolgál, aztán hogy esetleg hány hozzászólás érkezett, közösségi médiában milyen reakciókat váltott ki, és mondom, hogy egy termékről veszik, akkor aztán a szintől a lábméreten át mindenféle dolog belejöhet ebbe a kérdésbe. Ugye az, az az érdekes, hogy ezek közül, mert adatok közül sok lehet szintén linkelt. Tehát esetleg elvisz nekem a szerzőhöz, vagy elvisz a kategóriához, tehát erre majd vigyáznunk kell. Az már egy másik kérdés, hogy olyan mennyi az a zsúk, hogy egy a kárkánkat. Aztán egy másik péld, tehát a másik példa, a géd portálról, gazdasági portálról, hát ez nagyon szépen látszik, hogy itt van szerző, dátum, van kategória, van cím, social média kiemelt kép, tartalmi ilyen előzetes, és ugye a link magára az elemre, a tovább olvasomra. De most egyben akikkel azt jelenti megnézni, hogy mik azok a szempontok, amiket akadálymentességi szempontból mire figyeljük. Hát az első rögtön egy frontendes kérdés, hogy milyen jelövőlemben papoljuk mi a kártyát. Tehát mi legyen az alapegység, mi legyen az, ami igazándiból nekünk ezt az elemet valamilyen módon kódba megyen. Érdemeszerűen nincsen kártyaelem. Tehát nem keres, nem hiába keresnék a html hogy kártya vagy kárm, ilyen nincsen, úgyhogy szóba jöhet először a jó elektív, amit ugye alapvetően mi akadálymentesítéssel foglalkozó szakemberek ezt nagyon rüheljük, mert a div az egyik olyan elem, aminek semmi jelentése nincsen akadálymenteségi szempontból, de itt mégis azt mondom, hogy elfogadható. Nyilvánvalóan grafikailag is be kell valahogy kereteznünk, tehát a, mindenképpen szükség lesz egy befogadó elemre, de az fontos tudunk, hogy ez az elem nem fog nekünk kontextust biztosítani magyarul, hogy egy felolvasó program esetében a DIV nem jelent semmit. Tehát a felolvasó szoftver nem fogja jelezni a usernek, hogy hahol te most egy új elemhez érkeztél, egy új kártyához érkeztél. Tehát, hogy a DIV-et akkor mindenképpen érdemes arra odafigyelni, hogy ez nekünk felolvasáskor nem fog pluszt előtt jelenteni, tehát sőt, még adott pillanatban lehet, hogy hátrányt fog biztosítani. Az biztos, hogy a keretező lehetőség az lehet DIV. A benne lévő elemek viszont már lehetőség szerint, natív elemek legyenek. A következő, ami lehetséges és előjöhet, az az artikl. Az artikl előtt az artikl alapvetően cikket meg blogbejegyzés fele hajaz. A szabvány is úgy szól, hogy artikl jelöljük azt az elemet, amit ha kivennék én a weboldalból önállóan, akkor önállóan is megállná a helyén, tehát nem kéne hozzá az egész weboldal többi része. Hát ez egy kérdésre kártya ennek tekinthető, de azt mondom, hogy ez még megfelelő lehet. A Deeper Elementerben biztosan az előnye megvan, hogy bizonyos felolvasó szoftverek ezt jelzik. Cikként olvassák be a magyar felolvasó szoftverek, nem mindegyik, gyorsan mellett Valamelyik meg se szól az artikulelennél, de valamelyik azt mondja, hogy cikk. Na most innentől kezdve persze kérdés az, hogy még egy webáruháznál, amikor a következő zoknira lépek, akkor mindig előtt állom azt, hogy cikk, cik, cikk, ez mennyire jó de ezt mérlegelni kell, hogy ezt vajon bevetjük-e vagy sem. És ennél egy kis kontextus is biztosít nekünk, hiszen legalább a user tudja, hogy na most elértem egy következő elemhez, vagy a következő kártyához, és mikor érkeztem annak a végére. És a harmadik elem, amit szóba jöhet, az a jóreg elem. hogy a listelemnek az a maradandó erődje van, hogy nagyon jó kontextus biztosít. Ez biztos, hogy felolvasták a felolvasó szoftverek, tehát mindenképpen jelzik a usernek, hogy egy következő elemhez érkeztél, de ami egyik fontosabb ennél, előre jelzi, hogy például hány kártyánk van. Általában a kártyák nem egyedül állnak, hiszen akkor nem egy hívhatnánk egy kártyának. Tehát ha van egy négy, négy kártyából álló kis komponensük az oldalon, a négy mentőautónak a, a, a kártyáit látjuk, akkor amikor ideérkezik a felolvasó szoftver, akkor rögtön jelzi, hogy négy elemből álló lista tehát nem csak mi látunk látjuk, hogy kb. hány kártyára számítsunk, vagy hány termék, vagy hány cikk jelenik meg ott az oldalon, hanem hallható az, az is, hogy most négy kártya, vagy négy elem következik. Tehát ez nagyon jó kontextus fog legyünk biztosítani. És a felolvasó szoptrekben van olyan lehetőség, hogy a user listelemenként lépkedjen. Tehát végig lehet lépkedni a listelemeken minden egyikével ellentétben, egy dível ellentétben. Itt megvan az a lehetőség hogy a felhasználói gombnyomással szépen végig az elemek. A következő kérdés a kártyán belül jön már. Mi legyen a sorrendje a kártyákban az elemeknek itt? Rögtön figyeljünk el arra, hogy eltérő a vizuális sorrend a halható vagy a dóm sorrendtől. Nézzük, mire gondolok. Mondjuk itt van egy, ez egy kártya, vagy itt van egy hír mondjuk az egyik gyerek ott mentő autóról, és itt látható, hogy nekünk, nekünk látónak vizuális sorrendben kép, dátum, cikknek a címe, vagy hírnek a címe, és ugye egy bevezető a cikkről, tehát alapvetően nekünk a sorrend így néz ki. De az a helyzet, hogy alapvetően ennek a kódban logikusan úgy kéne kinéznie, hogy előbb jön a cikknek a címe, vagy a kártyának ebben is ebben a címe, hiszen ez fogja bevezetni az összes többi elemet, az összes többi metadatot, a képnek minden, tehát először ennek kéne következnie, aztán utána mondjuk jöhetne a dátum, majd jöhetne a bevezető, és esetleg így mehetnénk tovább. Ezzel az esetben abban fogja a segíteni, hogy valamilyen módon megértse, hogy a adott kártyának mi lesz a tartalma, és mindjárt látjuk felük, hogy ez miért lesz hogy nekünk fontos. Majd beszélünk mindjárt a képről is, hiszen az, kép is ott van ebbe a kis kártyába, az kérdés, én most nullával jelöltem, hiszen az legelőtt található ebbe a kártyába. Jó kérdés, hogy vajon ennek valóban legelő kell, hogy szerepeljen? Konkrétan egyébként ebben a kódban ez valóban így is, ilyen sorrendben van lefejlesztve. Tehát általában a UX-eseknek szoktam mondani, vagy javasolni, hogy UX-esekkel dolgozom együtt, hogy ez például egy klasszikus olyan történet, aminél nekik kell és előre tervezni, hogy a kódban, vagy legalábbis hogyan legyen a frontend hogyan próbálják meg ezt implementálni, hogy mi lenne a logikus sorrend. Nézzük meg, hogy miért mondtam azt, hogy a címsornak érdemes előre kerülni. Ez kontextus függő, de ha visszatérünk a G7 portára, akkor most látok két kártyát, az elsőt, amit előbb mutattam, és egy következő kártyát. És annyit kell tudni, hogy a felolvasó szoftverek esetében nagyon sok user címsorok szerint lépked. Tehát minden felolvasó szoftverben van egy olyan funkció, hogy kérem a következő címsort. Vagy kilistázhatom egyszerre, vagy pedig létegetek a címsorok között. Ez azért fontos, mert számokra ez olyan funkció, mint nekünk, amikor ránézünk egy hírportállal, és a szemünk még páztáz a hír címeken. Csak a címeket szoktunk általában pásztázni, vagy más eleken, ami esetleg fölkeltje a figyelmünket. De most az fog történni, mert amikor megnyomja a felolvasó szoktárnél azt, hogy kérem a következő hírcímet, akkor ide kerül erre a címe, ugye ez lesz az ő cím, amit elolvas, majd a következő elem az a social media linkek lesznek, hallja a social media linkeket, jön a kép, amiből vagy hall valamit, vagy nem, el tudja olvasni a bevezetőt, el tudja olvasni a továbbolvasom linket, és most a probléma, Hogyha ha nincs kontextus, akkor simán tovább lép a user, és azt fogja hallani, hogy Váci István, szeptember 24-es vállalt katekólya. Magyarul annyi fog történni, hogy a két kártya összecsúszik, és fals információhoz fog jutni a user. Most gondoljatok bele, egy termékkártyánál, és simán elképzelhető, hogy egy másik terméknek az árát hallja, hogy ha neki nincs kontextus be ez a történet. Ha egy kártyának van egy kontextusa, akkor legalább annyival előbbre vagyunk, hogy esetleg hallja, hogy ott van a vége annak a kártyának. De ha ez divel van megoldva, aminek zero a kontextusa, akkor simán megtörténhet, hogy a user egy következő kártyába olvas bele, és teljesen fals információhoz fog Úgy Ezért javasoljuk általában azt, hogy a címsor az mindenképpen a kártya elején legyen, és minden utána következzen. Aztán bizonyosan ezt hogy oldjuk meg, hogy ennek megfordítása hogyan történik. Ez egy másik kérdés. De a domba, a lehetőség szerint címsorral kezdődjön maga a kártya, mert akkor biztosan nem fog a user-kontesztus teszteni. Ebben az esetben is ez történik, tehát a kódban előtt következik a H2, és utána következik a time, tehát a, a dátum ennek a cikknek, és utána ezt CSS-ben meg lehet fordítani, a több technológia van ebben most ha nem menjek bele, egy lehetséges az, hogy egy position abszolúttal átpozícionálja a frontendes kollega, esetleg szóba jöhet az order tulajdonsága, ami alapvetően akadálymenteség szempontból nagyon vigyázni kell vele, hogyha interaktív embereket próbálunk megcserélni de ha ezek mondjuk nem interaktív elemek, mondjuk a nem kattintható, akkor nyugodtan be lehet vetni az order tulajdonságot, hiszen teljesen mindegy egyben az esetben, vagy a felolvasáskor, illetve mondjuk egy számára lépkedéskor, mi lesz a sorrend. Tehát erre számtalan lehetőség van, hogy ezt utána CSS-ben megcserélje a, a, a frontend-es kollega, de érdemes mindenképpen úgy beállítani a kódot, hogy először a címsor következzen. Milyen címsor legyen a kártyában? Ez is egy nagyon fontos kérdés. A már kitért, hát egyértelműen a legnagyobb hiba az a rend jelenti. A, a, a, a címsoroknak a, a, a szintje. Ha megnézzük ezt a, megint ezt a kártya részletet, akkor egy jól lefejlesztett oldalnál egyértelmű, hogy a kártyák például, az összetartozó testvérkártyák, na, a, cí, a szintezése az egyforma szintezésű. Tehát azt mondom, hogy ezek mind H3-as címsorok lesznek, mert hát ebből a pillanatban, ugye, amikor a usernek kialakul egy mentális képe arra, hogy hogyan is épül fel az oldal, akkor értemszerűen ezt már négy autót egy szinten fogja hallani, és az is látszik, hogy értemszerűen a felekkel élő, hogy ezt a blokkot bevezető címsor, itt H2-es képet definiálva, tehát nagyon szépen látszik a tartalom jegyzékben, hogy a mentőautóink alá tartozik négy további elem, és ez jól van elkészítve, itt vannak mondjuk a hírek, kiemelt híreink, és az összes hírtártya, szépen ugyanazon a szinten van, ugyanazon a címsor szinten van. Ez nagyon segíti a felhasználókat abban, megértsék az oldalnak további szerekezeti felépítsését. Na most, van egy nagyon sok sűrre forduló hiba, amiket, amikor akadálymenteségvizsgálatok csinálok monolálisan, akkor sokszor előjön az, hogy a címsor és a link, ha egyetlenként szerepel, akkor az biztos, hogy hiba lesz. Megmondom miért. Ugye az lesz a lényeg, hogy ha egy ilyen funkciót csinálunk, hogy a kártyában csak egy címsor van meg egy link, akkor sokszor látom azt, hogy ez h 1 van meg há H3-mal, h 4 el H2-vel miről beszélünk, de nincs utána tartalom. Ugye itt a HTML sem igazából azt mondja, hogy a címsor azt jelenti, hogy nagy betűkkel írok valamit, hanem azt mondja, hogy a címsor bevezeti az őt követő szakaszt. Itt viszont nincs, amit bevezessen, tehát nincs mögötte tartalom. Magyarul ilyenkor meg az történik, hogy jön a user, mondjuk egy felolvasó szoppert használó user, azt mondja, hogy oh, itt egy címsor, rálép a címsor, és várná, hogy következzen ott valami tartalom, tehát nem történik semmi, jut el a tartalom. Tehát én nem szoktam javasolni ezt a megoldást, itt a hvg nél is pont, hogy ez a hiba van, hogy a hvg nek valamelyik kis hasárjában szépen itt vannak a kártyák, ezért egy link, de mindegyik föl van címsor, de a mindegyik hát, H3-mal, nem sem hogy hogyan mondok meg, H3-mal H4-jel, de ebben az esetben, mondom, ez egy kicsit, kicsit zavaró a felhasználat, mert azt várná, hogy utána jön valami tartom értelmes tartalom, de nem, a következő is egy címsor lesz. Ez ugye megnehezíti a címsorokban való listázást is, hiszen lehet, hogy teljesen felesleges címsorok kerülnek bele, ez egyszerűen linkek listája, pont, ami úgy néz ki, vagy úgy van formázva, hogy egymás alatt találhatóak. Nézzük a kártyában lévő képet. Ugye, tettem, hogy erre visszatérünk még, hogy mit kezdjünk ebben a képpel, a kártyában. És azért én ezt 0. elemként, vagy ezért jelöltem így, mert ebben a kódrészekben is valóban az van, hogy legelő van a kép, utána jön a cím, majd jön a tátum, meg a bevezető, és így szépen tovább. Ugye, Roli is említette, hogy ez mindig attól függ, hogy mi az a kép. Hogyha az a kép egy dekorációs célú elem, már pedig rengeteg weboldalon van az, hogy a gyorsan ami stockfotót találnak, ahol valami történik, és semmi köze nincs esetleg a hírhez, vagy ha van is, akkor nagyon-nagyon fontos módon csak áttéplesnek kapcsolódik. Tehát azt mondom, hogy itt az esetek szerintem 80%-ában dekorációs célú kép van. Ha tartalmi célú kép van, akkor is valószínűsíthető, hogy ha rákattintok a hírre, vagy a cikkre, vagy a tartalomra, akkor ha ez tényleg egy nagyon fontos kép volt, az benne lesz utána annak a tartalomnak a kontentjébe, a belsejébe, szépen földekorálva, már tudjuk altal, esetleg képfegyatta, stb. stb. Tehát én azt mondom, hogy itt nagyon sokszor ezek dekorációs célú képeknek minősíthetők, és ha dekorációs célú képnek minősíthetjük, akkor ezt elrejegyhetjük a felolvasó szoftját elől, vagy azt mondjuk, hogy ő nem is fogja tudni, hogy itt van egy kép. És ha nem tudja, hogy itt van egy kép, akkor a sorrendben nem zavar be, mert nyugodtan lehet elől. Megjegyzem, ezt is megijed cse cserélni CSS-sel, de ha ezt dekorációs célú kép nincs van, akkor nyugodtan lehet ő a nulladik elem. Még egyébként a figyelmet. Ha most gondoljatok benne, ez egy termékfotó, vagy egy termékér, hogy ne egy hírt kártyára gondoljatok, hanem mondjuk itt van egy cipő, valamilyen, egy futócipő, pontosan az a cipő, tehát ilyen és ilyen márkájú cipő, és itt meg alatt a terméknél ugyanaz van leírva annak a cipőnek a neve. Most, ha ezt ellátnánk rendesen alatt a hogy nájki futócipő, majd alatta is az van ki, hogy nájki futócipő, akkor annyi történik, hogy két tök egyforma információt közlünk, töpölöslegesen. Ez nyilvánvalóan mindig jobb, hogyha megcsinálja valaki, de alapvetően elszokták azt mondani, hogy ez egy felolvasó szoftveres számára. a számára, UX szempontból zavaró, hogy két tartalmi információt egymás után ugyanúgy hall, és két információ hangzik el. Ezért mondom, hogy itt azért érdemes, ez is azt diktálja, hogy esetleg termék képhez nem kell adatribútum, mert alatt ott van rögtön az a szöveg, a megfelelő szöveg. De dekoráció szépű képek esetében a megbevett az, hogy a altalzi Igen ám, de nem egyszerű a helyzet, mert mi van akkor, ha ez egy kattintható felület? Álpa, vagy nagyon sokszor azt szeretném, hogy a képre is rá tudjon kattintani a user. Tehát mi legyen a link? Mi legyen az, amire a felhasználó rá tud kattintani? Ugye ebben az esetben ennél a kártyánál egyrészt rá tud kattintani a címsorra, ami átviszi őt a adott híre. És mondom, nagyon sokszor úgy tervezzük meg az oldalt, hogy a kép is kattintható webet legyen, ahogy a userek megszokták, hogy erre is rá tudnak tapicskolni. Tehát milyen jó, hogyha ez is kattintható link. Nézzük bele egy kis a HTML kódjával. Tehát, hogy azt mondom, hogy en is egy link, meg en is egy link, akkor valahogy ezt kell elképzelni, hogy ugye jön egy, egy link, amiben benne van egy kép, amit az előbb úgy definiáltuk, hát ez egy dekorációs kép, ez nyugodtan maradhat üres alt attribútummal, hogy a egy címsor, benne a link, ami elvisz engem ehhez el a tartalomhoz. Tehát ebben az esetben az lesz a gond, hogy lesz egy olyan a elemünk egy olyan linkünk, aminek a tartalma ebben az esetben semmi. Itt ugye a történetet, azt mondtuk, hogy ez megfigyelmen kívül. Magyarul felolvasó szoftver esetében hallani fog a user egy linket, és egy üres linket fog hallani. Tehát fogalmas -e lesz a felhasználat arról, hogy ez a link micsoda, mit csinál, miért kéne neki ezt megnyomnia, és ez, ez már problémát okozhat. Tehát nagyjából ebben az esetben nem lesz jó nekünk ez az alt üres, mert ezt valamit kell csinálnunk. Ilyenkor jön az a probléma, hogy sokan azt gondolják, vagy azt tanulták, vagy úgy tudják, hogy az alt az, hogy mit, mi van a képen. De nem. Az alt attributum az, linkelések esetén hogy mi a funkciója annak a képnek. Tehát ebben az esetben nekem nem azt kell írni, hogy mi van a képen, hogy mentőautó, vagy cipő, vagy mit tudom én, azt kell írni, hogy ha te megnyomod ezt a linket, mi fog történni, hova fogsz jutni. Magyarul az a helyzet, hogy ebben az esetben ennek a képnek az altatributuma az a szöveges információ, ami a linknek a leírása. Szoktam úgy fogalmazni, hogy ha képzeld el, hogy nem lenne kép, akkor mit írnál bele a linkbe? És ebben az esetben nyilván annak a tartónak a címét írnám be, hogy úgy menti autót adtak át. Ez lenne a helyes megoldás, ez lenne a korrekt megoldás. Igen nem? csak az a helyzet, hogy ebben a pillanatban előállt az a szituáció, amit az előbb mondtam, hogy van egymás után két tök formalin ugyanolyan szöveggel, itt is itt mind a kettő cím van, és a visz mind a kettő, tehát duplikáció van, ez nem jó a felolvasó szoftver számára sem, a felolvasó szofters user számára, hiszen duplikáltan hallják az információt, de nem meg azokról, akik mondjuk látók, de billentyűzettel használják a weboldalt. A hiszen hogy amikor nyomkodják a tab billentyűt, akkor kétszer fognak megállni, tehát két úgynevezett tab megállójuk lesz, egyszer megáll a tab, meg megállítató. És mind a kettőt ugyanoda viszták. Magyarul annyiban szúrtunk ki velünk, hogy feleslegesítettük tettük két mozgattal, többet tettünk bele, holott egy mozgatt is bőven elég lenne, vagy ez, vagy ez, ha föl van linkel, akkor ez neki már tökéletesen jó, megfelelő lehet. Tehát én mindig azt mondom, hogy ezt a problémát egy módon lehet érdemesen kiküszöbölni, az, hogy így néz ki, azt mondjuk, hogy ezt a linket az Arial Hidden nevezett attribútum segítségével, Jariah yeah, Hidden True segítségével azt mondjuk, hogy nem a kép nincs ott, hanem a link nincs ott. Tehát kedves felolvasó szoftver, kedves egyéb asszisztív technológia, lehet ez egy rendszer bármilyen, vagy beszédbeviteli rendszer bármi, fedd úgy, hogy ez a link nincs ott. Mert nem kell neked ez a link, mert itt van a link. Ez tökéletesen megcsinálja azt, amit ez a link csinált volna, tehát ezt felejtsd el. Ugye ebben az esetben viszont muszáj beletennünk egy tabindex minus egyet, ami arra szolgál, hogy az ez nem fogja elrejteni a billenyküzetes lépkedés elől ezt a linket, mert muszáj lesz beletennünk ezt is, ami azt jelenti hogy a minus egyes tabindex, hogy amikor nyomom a tabulátort, akkor nem fog megállni a tabulátor ezen a linken. Ebben az esetben viszont már ide megint újra tök minden mit írtunk, lehet ez üles is, marad itt is, de ha a szeos kollega esetleg tiavár, hogy de a Google miatt adnak a képnek legyen föl a attributum akkor nyugodtan be lehet ide írni azt, amit a szervós kollega szeretne. Felolvasáskor egyéb akadálymenteség szempontból van nem fog számítani, hogy ebből az mi van beírva. Csak a van tök jók vagyunk, mert egy darab linkünk van, az megoldja ezt a történetet. Ettől még, ne felejtsétek el, ettől az egész húkuszkóptól még kattintható az a kép. Tehát rátolom az egeret és rátolom a mancsot, kattintható marad. Tehát azok a user akik egerésznek, számukra ez a funkció tovább is él. Itt mondom a felolvasó szoftver számára, illetve a mindenbizetes user-ek számára fogjuk kihúzni a végegfogát ennek a történetnek, hogy a képen el kell még egyszer megállni. Tehát ha lehet, akkor mindenképpen kerüljük az egymás után következő linkeket, és megmondtam, vagy ahogy mondtam, a tabulátor miatt ez problémát jelenthet. Mi van ebben a bizonyos továbbolvasom linkekkel? Ez a Read More, ez nagyon régi történet akadálymentességben, ugye a G7 portálon is használják ezt a tovább történetet, meg nagyon sok blogmotor is beleteszi ezt a kiépítésben. Ebből a következő a probléma. Ugye ez HTML-ben így néz ki, egy link, ami jelenlő szegélyen a tartalomra, ott van ez a szöveg, hogy tovább olvasom. Számlékosan ezt az egysort emeltem ki, mert egy feladó olvasó szoftveres user számára is nagyjából ez az, az élmény. Eljutottam egy linkhez, továbbolvasom. olvasom, mit? Tehát mit olvasok tovább? Tehát, mi a kontextus? Itt kezdődik az, hogy ja, akkor nekem most meg kéne néznem a kártyának a olyan részeit, hogy értsem, hogy ez a visz vagy mit fog ezt csinálni? Tehát magyarul hiányzik a kontextus, és erre szoktuk azt mondani, hogy egy jó, jó akadálymentes honlapon a linkek kontextus, függetlenül is értelmesek. A szabvány megengedi alapszinten hogy ebben az esetben, ha jó a kontextus, tehát például a divnél nem lesz jó, de ha mondjuk egy linket csinálsz, akkor a szabvány azt mondja, hogy ha a kártyát te egy, egy, egy lista ellenbe tetted, és a lista belül van egy továbbolvasó link, akkor még a user el tudja hogy az a listelem micsoda, és akkor visszaolvas egy kicsit, és megérti, hogy hova fog vinni ez a link. De ha ez nincsen kontextus, akkor mindig javaslom, hogy ennek legyen, legyen kifejtése. És az hogy lehet megoldani? Legegyszerűbben úgy lehet megoldani, lehet bonyolultakban is, hogy ha ennek a linknek adok egy area label attribútumot, ami ugye azt jelenti, hogy a linknek a szövege innentől kezdve nem az lesz, ami a linken belül van, hanem az lesz, amit én megadtam itt. És akkor ebben az esetben érdemes kifejteni, mondjuk azt, hogy tovább olvasom a és oda a citnek a címét, című cikket. És akkor, amikor a user erre rálép, akkor ezt fogja hallani, Tovább van, mentő, autó, a a mentő autóval, zsűgészség elállításban című cikket. És ez akkor ad neki egy kontextust. Nagyon fontos, hogy viszonylag új funkció és erre érdemes odafigyelni, azon túl, egyébként ezt egy CMS-rendszer rája, Tehát ez szerintem nem egy olyan nagy true-wide, szempontból. Egy dologra nagyon figyeljetek, hogy ez az avialéből, szövegében, nyelvtanilag, az elején ugyanazokat a szavakat tartalmazna, ami a lindnek a látható szövege. Tehát, ha itt az van kívül, hogy tovább olvasom, akkor bizony az alja lépőben az első két szava is az legyen, hogy tovább olvasom, és ne az, hogy bővebben. Hogy miért fontos ez? Ez azért fontos, mert bizonyos mozgássérült felhasználók esetében ma már egyre elterjedtebb a hangvezérlés. Tehát egy látó, mozgássérült felhasználó, látja a G7 cikket, és látja, hogy ott egy gomb, vagy egy link, ami azt mondja, hogy tovább olvasom. És ő a hangvezérléskor ebben a szóval próbálja megszólítani a gombot, hogy megnyomom a tovább olvasom linket. És ha ő tovább olvasom, hogy te olvassa, és a a, a, a, felolvas, tehát a hangfelismerő rendszer ebben az esetben azt mondja, hogy, nekik, hogy nincs ilyen, ilyen gomb, hogy tovább olvasom, mert az arra az majd bőregben. Ezért mondja a szabvány, hogy ha vizuálisan ki van írva valami szöveg, akkor az annyira lévőben is legalább az elején legyen ott szövegesen még egyszer ugyanaz. Ez mondjuk ragozásnál azért tud furcsa dolgokat okozni. Tehát azért szerintem, amikor ezt a vétrágban betették, nem gondolták át, hogy nem minden nyelv olyan, mint az angol, hogy itt ragozás nélkül lehetünk a papolni szöveget. Tehát néha azért ez szerintem furcsa lesz, de minden esetre előek. És ha már link, akkor fölmerül azért szerintem bennetek is fel, hogy mi a fejének bonyolítjuk ezt a túl az egészet, legyen az egész egy nagy link, az egész kártya egy link. Nagyon sokszor ezt szeretnék, nagyon sok websájton látom, azt mondja valaki, hogy puff, hogy az egész legyen egy link, de szűrőzzük, mire venjen, melyikre. az egészet tegyük egy, egy linké. Ezt ugye úgy hívjuk, hogy blogszintű állem. A HTML-től óta ez megengedett lehetőség, Korábban ez nem volt értelmezhető. Ugye valahogy így kell elképzelni, hogy a külső nem feltétlenül a kártyának a két széle, de mondjuk a kártyában van, van egy darab link, és ebbe belezsúfolok mindent. A képet, a, a címet, a time meg mindent beleteszek. Jó? Tehát ez HTML szempontjából Valit megoldás, de akadálmedveség szempontból mégsem támogatjuk. Megmondom, miért? Azért nem, mert borzasztó sok felolvasást fog jelenteni. Tehát, amikor elkezdik a felolvasó program, akkor azt fogja mondani, hogy és elkezdi először a kétnek az altját olvasni, de nem mondja azt, hogy két, hanem olvassa az altot, majd megállás nélkül olvassa a tagankat a címét, majd megállás nélkül a dátumát, majd megállás nélkül az ekkor a bevezetőt, ami mondjuk három mondatból áll. Tehát a user hallami fog egy összefüggéstelen, hosszú szöveget, amiben nem is tudja, hogy melyik, micsoda, melyik, melyik a címsor, melyik a, az a kép, hanem csak egy felolvasást kap, majd a legvédjén hozzá vigye ezt a felolvasó program, link, vagy hivatkozás. Tehát az, hogy meg kell hallgatnom 30 más percet szöveget, majd végig hogy, hogy ez egy linkes meg lehetne nyomni. Tehát azért, ez, ez az oka annak, hogy nem szeretjük, vagy nem támogatjuk feltétlenül az, hogy ilyen őrült hosszú linkkezés legyen, meg nagyon-nagyon nehéz ebben az esetben a felolvasás, és ne is gondoljunk arra is, hogy mi van akkor, ha a kártyában egyéb linkek is vannak. Tehát mondjuk rá lehet kattintani a szerző nevére, aki elvisz engem a szerző többi cikkére. Akkor mi lesz Lesz egy linkem, amiben, amiben a linkben van egy másik link? Tehát ez van? Ez már ebben nem simmel, hogy linken belül hogy lehet más linket elhelyezni. Persze, kódban minden pillegyságy, de logikában belegondoltok, ez egy hülyeség. Tehát én azt javaslom, hogy a blogszintű linket kerüljük, még akkor is, ha esetleg erre van ö, más megoldás is. Lehetséges egyébként, van néhány megoldás erre, egyik lehetőség az, hogy egy ilyen nagy JavaScript-kódot húzol az egészre és egy klikkeseményt figyelsz, ami klik ugye az egész kártyára, ha érkezik egy kattintás, mindegy, hogy hova, akkor elviszi a tartalomra. Ez is egy megoldás lehet. Ha valaki ockodik ezt ettől, akkor van egy olyan lehetőség, ami kicsit hack tűnik néha, de mégis működhet. Ugye ez úgy néz ki, hogy az egész kártyában is kizárólag a cím linkelhető elem, semmi más nem linkelhető. És ennek a címsornak a végére, ez nagyon csúnya szóval, hogy ugye pseudo elemként, beillesztünk egy space-t. Egy üres semmi space-t. És ezt a kis space-t, ezt tudjuk formázni, róla beszélünk, és őt úgy formázzuk meg, hogy szépen a kártyára kinyújtjuk mind a létes részt, tehát a jobbra a barra és így tulajdonképpen a kattinthatóság a linken van továbbra is, de mivel ez vitte magával a katinthatóságot ez a kis space is, ezért tulajdonképpen az egész katinthatóvá válik. Hát gólban, hogy úgy nézze ki ez a történet, hogy itt van mondjuk a kártyám, itt van benne a linkem, itt van benne a cím, és akkor erre CSS-ben ráhúzok egy, ugye ez a bizonyos after több pseudó elem, semmit húzok át, egy üres kontentet, amit pozícióban szorító, szép meg leftop, murál, fátomra kihúzok, és innentől kezdve ezek egy kattinthatók is Mondom, kicsit, kicsit hekkerésnek tűnik, de nem működhet. Tehát végül is, végül is működhet. Egy dolgát szokták említeni, cikk is lesz, hogy innentől kezdve például nem tudod kikopízni a szöveget. Tehát, ha mondjuk rámegy egy user és szeretne egy lesz a szöveget kiszedni, akkor, a rányom, akkor mindenképpen klikke sem így fog történni, tehát ezért egy picit problémás meg. Most összegezve tehát, lehetne még a dolgokat beszélni itt a kártyák kapcsán, még nem, például csak egyre hogy hogyan Tegyük a képet rugalmassá, hogy az egész doboz rugalmassá, ha egy felhasználó állítja a betűméretet, akkor doboz ne legyen Tehát az biztos, hogy kerüljék el, hogy 80 pixel 80 pixelös legyen egy kártya. Rabba a pillanatban, ha a user elkezdi a betűméretet nagyítani, vagy kicsinyíteni, vagy más módon dolgozik az oldallal, akkor egy több merev kártyád leszünk, amikor kilóg a szöveg, kilóg a kép, áttakarják egymást az eleget. Tehát erről még lehetne bőven regélni, ebben most én nem mennék bele, hanem inkább még egyszer Figyeljetek arra, hogy mi legyen a befoglaló elem, tehát a kártyának mi legyen a befoglaló elem, hogy egy kontextust. Figyeljünk arra, hogy ugye az alkotelemeknek mi a sor melyik van elő, melyik van később. Alapvetően javaslom mindig, hogy a címsorral kezdődjön. Ha már címsort alkalmazunk, figyeljük arra, hogy milyen szintű a címsor, és hogy milyen linkek vannak benne, és az micsoda az a link, hány link van benne, és hova visz az a link. És lehet, is, hogy szerint, ha nem muszáj, akkor ne alkalmazunk akkor akkora linket, amely, ami megzavarhatja a felolvasó szoftvert. Köszönöm szépen, akkor én is a figyelmet. Én is várom a kérdéseket, hogyha van valakinek esetleg ebben a kapcsolatban kérdése vagy pár másra a kapcsolatban, akkor nagyon szívesen válaszolok.